Моите леждо кълчи, лежи, те лежи, лежи, не лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, на лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, Той се тренира. Загласен се, че той да работи ако тя върхава, да се работи върхава ако тя върхава, на Трябва да сканирам, да ви надценят те, ето в тази случай той трябва да сканира и да ви убедя слото къде, а не само не, да взете нялото брило. Това не е, достатъчно добърска, не. Е. Един на един, не е целта аз да лъжа калин и да стига до тук да мия с гърба. Не, един на един е да намеря път на топлината на ръката или път на топката, като може да се който искам да му дам пази. Това е много важно да го запомните. Това е най-димени.